Hai, salut băieți și bine-am găsit la un episod din seria Astrea de aici. Bă, un episod în care vreau să vă dau câteva explicații Gen, că pentru Mulți dintre voi vi se pare ciudat De ce nu am adărat un staff Gen, și să vă zic care e treaba Dar înainte să dăm drumul la videoclip Nu uitați voi să apăsați pe butonul de like Să vă abonați dacă sunteți noi pe canal Și să aprendeți clopoțelul Ca să primiți notificări când suntem live Sau pusăm un nou clip Dar cel mai important, apăsați acolo pe butonul de like Bă. Cred că nu există zi să mă cineva, bă, aplici helper, ai aplica helper, de ce nu ești helper? rau la ale helper, la admin, nu știu ce, tu de ce nu ești nici măcar helper? Bă, în primul rând vreau să vă zic că team, dacă vroiam, gen că e, a fost gen nu că ușor. Adică, bă, da, gen oricine avea șansa să fie mem parte din staff la deschidere dacă ajuta la căutarea bugurilor în perioada beta și m-am jucat și eu ceva timp în perioada beta de exemplu Raul cred că pe ultima sută de metri s-a gândit hai să... să mă duc și eu la fișe în timp ce vorbim pe ultima sută de metri s-a gândit bă hai să caut și eu buguri să iau helper și cred că în două zile a găsit destule buguri ca să fie acceptat gen ca și helper puteam și eu să fiu helper gen la deschidere doar când n-am vrut nici helper, nici admin, nici nimic uh, pentru că vreau și am vrut gen mai mult funcția de lider decât funcția de helper pentru că helper ați văzut la multă lume pe YouTube uh, admin la fel l-ați văzut la o grămadă de YouTuber cum se joacă cu funcția de admin inclusiv la Reduc și până am zis că lider gen se managerizează o facțiune, ce facem la bubuie, cum se managerizează din o facțiune și cu reclamații și acceptăm, respingem și ședințe și toate astea nu cred că ați mai văzut de mult la un YouTuber, adică eu cel puțin n-am mai văzut de mult la nimeni pe YouTube, pe Samp, Filmeze cu funcția de lider. Au mai fost colider, da, și stai, eu am mai bă, fost co-lider dar totuși bă, bă, bă, bă. nu e co-liderul cum e liderul. Și da, am zis magiu, că bă, magiu, stai, stai, vreau funcția de lider și și pentru mine. Că nici eu n-am mai fost de mult lider, am fost cred ultimat în 2000. Cât face și apoturul? și pe sau 19 pe... pentru că nu începește să bage muzică Bă, stai, stai, da mai încet. Haideți să nu filmez cu... Mă am 85K. Bine, am decis să nu filesc cu muzică că. Da, mi se pare mai interesant să se aud așa joc cu gen, în timp ce vorbesc că și da. eu laud. Dar dacă vreți, puteți să lăsați în comentarii și o să pun muzică de la episodul următor, adică toate episodele mele sunt cu muzică, dar am zis să mai facem unul și fără. Și da, mă, gen, cam asta e treaba. Puteam foarte ușor, am ales să ajut pe alții să ia, că am găsit și eu o grămadă de buguri, gen o gramada, cred că vreo 15-20 am găsit și eu, dar fără să vreau pur și simplu că de jucăm așa pe regi le-am dat la alții să le raporteze și lui Raul le-am dat unul, două, cred și lui Sibu, parcă, sau nu mai știu în fine, i am dat și lui Etupilei că i am dat și lui Raduc, unul le-am dat pur și simplu să fie raportate, nu m-am gândit dar v-am zis, dacă stăteam să le pun pe Book Report acolo unde era camera pe Discord era foarte ușor iau și o helper, mi-era foarte ușor Probabil acum chiar poate eram admin, dacă jucam mai mult în perioada beta Da, v-am zis, chiar dacă mă jucam și găseam Refuzam să iau uh, Helper sau admin, că vreau să iau lider Am făcut și 80 de ore jucate, ieri când ați văzut clipul ăla, nu știu câte ore aveam sincer Dar am făcut 80 de ore jucate și, și mie, Cred că și de acum ar trebui să, să se am vrea 30 de caca nu Nu, ce, ce damne, să vorbesc că vorbesc ăștia pe știa de mine Bă, nu uh, Cred că zilele astea, da, ar trebui să se deschidă aplicațiile LIDER Și probabil o să fac un episod gen și cu aplicația sau nu știu, nu știu dacă soară Că probabil o să se copieze, nu știu, vedem Sau facem un live și aplicăm pe live Vedem, nu știu câte ori o să se ceară I, am făcut astăzi un live gen când filmez eu, ieri când vedeți voi clipul uh, Și mi-a zis cineva că ca alege 35 sau de la 35-50 de ore, n-am înțeles Ce am vrut să zic, că bagă last 7 minim 35 de ore sau <hie> Ma, mă, ce m-am dus Centura am mâncat și am uitat să spun centura Alege de la 35 la 50 de ore, chiar n-am înțeles Sau peste 50 de ore la 7 și cu clan, nu avem. O trecește în... Nu. No. de clan. S-a dus. Filmez. Da, acum vreau să văzi zic de clan. Dacă vrei să intrați, să mă contactați pe mine. Sau un colider. Minim este level 10 momentan. Avem patru locuri libere. ca da și si și cum acum, cut. Da, dacă intrați în clan gen avem regulament pe Discord, trebuie să-l citiți de acolo și să-l respectați. Cine nu respectă primește blacklist și e scos. Sau dacă dați cute clan cum a făcut-o acum fără să zică nimic, fără să anunțe, fără astea, tot la fel primești... Eu te mă bubuia la băga mea și primești blacklist. Și de pe blacklist nu mai poți ieși niciodată, acolo rămâi și dacă o să vrei rate să mai intui în clan nu mai poți că ești pe blacklist. Trebuie să ne fac și o toră de fiși vedem ce pică Și cred că cam asta ar fi Băi, cu videoclipul Da Ge... mă să opresc că ăștia sunt în Mai și urlă peste mine A, Așa Nu știu dacă așa se oprește cred că Mamă 271 Am uitat să vă zic că avem Stai așa să dau fiși întâi Avem uh... cinci mașini la clan, avem Job Boost 80% Ce asta am făcut tablet. Astea nu știam să schimbăm tagul, nu o să-l schimbăm niciodată. Zile la clan avem destule momentan. Clan slot full vehicule avem 5, deci ok, mai avem 5 sloturi libere și toate mașinile momentan sunt de rang 1, în afară de batia asta care o să le schimb și cred că o să punem și GP pe unul ăsta de la rank 3 sau nu știu, că e o mașină cea mai scumpă mașină, de fapt, care poți să o cu bani e astea două, două motoare scumpe care spuse rank 1 asta e destul de, cred că vreo 40 caca, gen e destul de scump și la. nu aveți mașini bunicele cu care puteți să faceți job, mai ales o motoarele alea vă ajută mult că vă izbiți pe aici cu astea. hai să mă duc să văd și eu pește nu știu cât am prins a bubui mâncați Bă, și-am rămas aici, mă. Eu nu știu ce pește am. Nu pur și-o o mașină? Ia uite. A, că e deschisă. Asta. Asta. Mamă, da. Și mor dacă nu ajung să-i umplește eu. Mamă, nu mă nu oprește, mă, nimeni să mai ia. Uite-l pe Dan din clan. A, Da e full mașina. Incredibil, bă, și-au luat infernul, să ești nebun. Am vrut să vin foarte cu voi. Du-te, nu mai loc. <coughs> nu mai are loc urmă, că mă urcam să mă duc și pe mine la 24-7. 7. Aia e... Am mă, totuși să deschis și un cri, că am deschis cred că niciun un Pe clip am 13.000 de b-points. Cel mai scump crate momentan e Legendary crate cu de B-Points Și hai să vedem ce poate să pice open crate De fapt ce pică că ce poate să pice știm Sper că nu-mi dă skin, skin, Toate că s-au oprit pe B-Points Nu mai zicem nimic da, mă, că m-ați archivit cu videoclipul. Mersi mult de vizionare. Nu uitați dacă vă plac episoadele, să apăsați pe YouTube de like. Dacă sunteți <truză> pe canal, să vă abonați, să prezice culpoțelul. Eu am fost un și eu de, în data viitoare. Re.